Salam, hər vaxtınız xeyrli olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmi ilə studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. İctimai televiziya ətrafında həbslər gözləndir. Kanalda ciddi korrupsiya faktları aşkarlanıb. İctimai televiziya ətrafında baş verən solan olaylar bu kanalla bağlı ictimai müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, telekanalın hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların nəzarətindən çıxarılması ictimai televiziyanın gələcək taliq ilə bağlı bir sıra suallar ortaya çıxarıb. Azərbaycan televiziyasının sədri Arif Alışanovun nəzarətindən çıxarılan bu kanalda ciddi maliyyə pozuntuları aşkarlanıb. Kanalda mühüm post tutan Şahin İbrahimovun əməkdaşların adına yazılan qanararların mənimsəməsi ilə bağlı sensasional faktor aşkarlanıb. Bəlli olur ki, bir neçə il əvvəl davam edən bu prosesdə onlarla əməkdaşın adına yazılan qanararlar onların özünə çatmayıb və mənimsəndib. Ailə üzvlərinin ölkəni tərk etmək fikri yoxdur. Hazırda həbsdə olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov belə deyib. Hazırda həbsdə olan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi kütləvi informasiya vasitələrində onun ailə üzüblərinin ölkəni tərk etməsi ilə barədə yayılan məlumatlara təksib edib. Son zamanlar bəzi mətbuat orqanlarında bir neçə dəfə Əli İnsanovun ailə üzvlərinin xaricə getməsi və Almaniyada yaşaması barədə yanlış fikirlər səsləndirilir. Əslində isə, Əli İnsanovun həbsindən dərhal sonra onun ailə üzvlərinin ölkədən xaricə çıxışına rəsmi orqanlar tərəfindən qadağa qoyulub. Əli İnsanovun bütün ailə üzvləri Bakı şəhərində yaşayır və ölkəni tərk etmək fikirləri yoxdur. Bu barədə vəkil Toğrul Babayev Əli İnsanova istinadən bildirib. Əli İnsanov 2005-ci il oktyabrın 19-cunda dövrət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub, amma sonradan cinayətçi vəsfə cinayətlərinə dair ittihamlarla məhkəməyə gedib və ona 11 il həbs cəzası kəsilib. Növbəti xəbərimiz Avropa Şurasından. Avropa Şurası Parlament Asamüliyasında Səmət Seyidovın yerinə yeni həmməruzəçi seçiləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun ayında keçiriləcəyi yay sessiyasında Serbiya üzrə həm məruzəçi olan Səməd Seyidovu əvəzləyəcək şəxs seçiləcək. Bunu açıqlamasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şənaq deyib. Stefan Şənaq bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Serbiya üzrə həm məruzəçisi Səməd Seyidov iki il müddətində bütün hüquqlarından məhrum edildiyindən, o Onun yerinə yeni məruzəçinin seçilməsinə ehtiyac var. Səməd Seydov bundan sonra vəzifəsini icra edə bilməyəcəyindən Serbiya üzrə yeni həmməruzəçi seçməliyik. Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti Milli Şuraya Mayın 28-də miting keçirməyə icazə vermədi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Demokratik Qüvvələrin Milli Şuranın mayın 28-də miting keçirməyin müraciətinə rəd cavabı verib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət eyətinin özü İlham Hüseyin məlumat yayıb. O, bildirib ki, icra hakimiyyəti aksiyanın mayın 26-də keçirməyə məqsədə uyğun hesab edir. Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı mitingə razılıq verməmək hökumətin özün ifşasıdır. Milli Şura da mayın 26-sında miting keçirməkdən imtina edir və mayın 28-də Novxanda bayram mitingi keçirməyə qərar verib deyə o bildirib. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırıq. Atletlər kəndində avtobus vurmuş idmançıya 500 min avro kompensasiya ödənilib. Mehriban Əliyeva Şahinoviçə yüksək məbləqdə kompensasiya ödənəcəyi barədə söz veribmiş. 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa oyunları zamanı, atletlər kəndində avtobusun vurması nəticəsində əl olan avstriyalı idmançı Venisa Şahinoviç 500 min avro məbləğində kompensasiya alıb. Bugündə olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.